بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں قیصر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرونگ انجینئر زین فامی پلیٹفام سے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بیئرنگ ڈسٹنس کے ذریعے کواڈنیٹ کی کیلکولیشنس کو کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سٹارٹ پوائنٹ ہے زیرو زیرو اس کی اسٹرنگ نارتھ دی گئی ہے اوپر ہمیں اس کی بیئرنگ دی گئی ہے بیرنگ کے ساتھ ہمارے پاس مختلف آر ڈیز کے اوپر ہم نے اس کے کو کیلکولیٹ کرنا ہے جو بھی آر ڈیز جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کے کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ اس کے لیے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کے اندر بات کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو فارمولہ یوز ہوتے ہیں پہلا فارمولا جو ہمارے پاس ہے وہ کیلکولیٹر کے اوپر آر ای سی ڈسٹنس کاما بیئرنگ اور اس کے اندر پلس ایکس اور نارتھنگ پلس وائی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے فارمولے کو ہم یوز کریں گے اور اس کو بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے اوپر آپ کے پاس لائن بیئرنگ دی گئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس لائن بیئرنگ دی گئی ہوگی اس کو نے کے اندر کنورٹ کرنا ہے کیلکولیٹر کو اوپن کر لینا ڈگری ڈگری اور کو نے ادھر اس کو ڈی میل کے اندر اسی طریقے سے لے آنا ہے ون سکس اس کے بعد آپ نے ادھر اسی طرح آر ای سی کیلکولیٹر کے اوپر اوپن کرنا ہے آپ نے پہلا پوائنٹ جو آپ کو اوپر ڈسٹنس جا رہا ہے وہ ڈسٹنس آپ نے ادھر نوٹ کر لینا ہے ہنڈریڈ ہے ٹو ہنڈریڈ ہے تھری ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی بیئرنگ ساتھ لگانی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے کیلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے شفٹ اور یہ مائنس کے اوپر آپ کے پاس ادھر آر ای سی گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے شفٹ آر ای سی پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہنڈریڈ جو گا شفٹ کے ساتھ کوما لگا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے ڈیسی میل کے اندر لگائی ہے ون تھرٹی فائیو پوائنٹ ٹو سکس تھری نائن اس کو آپ نے ادھر لگا دینا لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس سامنے ایکس آ جائے گا اور آگے آپ کے پاس وائی آ جائے گا تو ادھر آپ نے الفا uh, پر ایکس پریکس کریں گے تو ادھر آپ کے پاس ایکس کی ویلو آ جائے گی اور الفا وائی آپ ادھر سے پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس وائی کی ویلیو ہوئے گی تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ اس کے ایکس اور وائی کی کیلکولیشن کر کے اور اپنے پاس نوٹ کر لیں اپنے پیڈ کے پاس ایکس اور وائی جو بھی ویلیوز کے پاس آ رہی ہیں تو نے ادھر نوٹ کر لینی ہے ابھی اس کے بعد آپ نیچے स्टिंग प्लस x और plus y है, है स्टिंग आ रही है, उसको आपने जाएगी इसी तरीके से वाई की वैल्यू हमारे पास थी सेवन थ्री एट फोर टू वो नार्दिंग की वैल्यू प्लस कर देनी है तो आपके पास नार्दिंग की नेक्स्ट स्टेशन की उसके डिनेट्स आ जाएंगे इस चिंग अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है इसी तरह सेकंड आईडी आपके पास टू हंड्रेड की है तो आपने इधर से सिर्फ उसका डिस्टेंस चेंज करना है बेरिंग हमारे पास सो होगी हो और फार्मूला وہی यूज ہوئے گا ہمارے پاس डिस्टेंस और ڈسٹینس اور کوما بیرینگ کا تو آپ نے ادھر سے اس کے ایکس اور وائی کو کیلکولیٹ کر کے ادھر اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اسچنگ اور نارتھنگ کی ویلیو کو آپ نے ادھر ایڈ کر دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈسٹینس لیا ٹو ہنڈریڈ تو ہم نے جو آر ڈی پی کرنی ہے پلس اس کے اندر یہ ہم نے اسٹارٹ اسٹنگ اور نارتھنگ کرنی ہے اگر آپ نے ون ہنڈریڈ لیں گے تو آپ نے یہ والی ویلیو کرنی ہے تو آپ نے نرسنگ کی ویلیو کو پلس کرنا ہے اسٹارٹ والی تو یہ فارمولہ ہے وہ ہمارے پاس فارمولہ ہے اس کا ہم نے کوز لینا ہے اور ڈسٹینس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر کے اسٹنگ ویلو کو پلس کر دینا ہے نرسنگ کے لیے نرسنگ پلس ڈسٹنس ڈسٹینس ہمارے پاس تھری ہنڈریڈ کا آئے گا تھری ہنڈریڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے बेरिंग का आपने साइन ले लेना है साइन के साथ करेंगे तो आपको थर्ड बेरिंग आ जाएगी तो जी मैं आपको बता रहा हूँ से जीरो से टू 100 200 300 अगर आपने इस पॉइंट से इसको लेकर जाना है तो आपने इसका डिस्टेंस 100 मीटर यह 100 फिट आपने रख लेना है तो इस फार्मूला का अगर यूज करते हैं तो इस फार्मूले के हिसाब से सारी वर्किंग होगी आपने इधर हंड्रेड पहले स्टिंग स्टार्ट वाली लिख ले लेनी है उसके बाद डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई करना है और इधर आपने ये कॉस बैरिंग ले लेनी है और वन थ्री फाइव पॉइंट टू सिक्स 39 करके उसकी वैल्यू आपने इधर लगा देनी है प्लस और माइनस का आपने साइन का हिसाब रखना जो भी साइन आ रहा होगा आपने लगाना उसके बाद आपने हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट सेवन साइन वन आपने करेंगे तो ये आपके पास स्टीन की वैल्यू आ जाएगी सेवन एट सेवन पॉइंट जीरो जीरो इस पॉइंट की इसी थ्री नर्थिंग की वैल्यू आपने इधर लिख लेनी है उसके बाद उसका डिस्टेंस ले लेना है और बेरिंग का आपने साइन लेना है साइन बेरिंग है तो आपने इधर बेरिंग को लेकर उसका साइन ले लेना है तो जो भी साइन आपकी वैल्यू आपके पास आएगी प्लस या माइनस के अंदर वह नोट कर लेनी है नोट करने के बाद आपने दोबारा कैलकुलेटर के ऊपर इन सबको इसी फॉर्मेट کے اندر پلس کر دینا ہے ہمارے پاس اسٹارٹ اسٹنگ ہے 15500 پلس اور بریکٹ 300 ملٹی بائی فارمولے کے ساتھ بتایا ہے. یہ دونوں فارمولہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں بہت سمپل اور بہت ایزی یہ فارمولے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ نیچے والے فارمولے کے حساب سے اور دوسرا جو تھا ہمارا وہ اسکوچ سائن کے حساب سے تھا اور پہلا ہمارا آر ایسی کیلکولیٹر کے اوپر جو فنکشن ہوتے ہیں اس کے حساب سے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو yeah. آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ